Moi! Mä oon Virpi, Helsingin yliopiston tiedeluokkalinkistä. Tällä videolla jatketaan Mikrobitin kanssa harjoittelua. Me tutustutaan vähän muuttujiin ja katsotaan ehtoja. Tämä video jatkaa suoraan tuosta kolmannesta Mikrobit-videosta, josta tehtiin liiketunnistimen avulla noppa. Sillä videolla Maria ehdotti lisähaasteena, että voi miettiä, miten saatan tämän Mikrobitin, siinä tehtiin numeroita tähän näytölle, mutta että miten sen saisi näyttämään ikään kuin nopan sivun, eli sen silmäluvun. Ja tämän mä tänään tehdä muuttujen ja ehtojen avulla. Eli mennään suoraan harjoittelemaan. Sivun osoite on tuttu makecode.microbit.org. Eli täällä meillä näkyy meidän aiemmin tehdyt projektit, mutta tehdään tänäänkin uusi projekti, annetaan sille nimeksi vaikka noppa kaksi. Ja tässäkään ei tarvita näitä käynnistettäessä ja ikuisesti palikoita, raahataan ne takaisin tänne työkalupakkiin. Ja ihan samalla tavalla kuin aiemmassa nopassa aloitetaan tästä syötteestä. Eli värinen syöte ja kun ravistetaan palikkaa otetaan sieltä. Mutta sen sijaan, että me voitaisiin nyt suoraan käyttää sitä arvontalukua, mikä arvotaan sillä, sillä tota, satunnaislukupalikalla, niin meidän täytyy käsin määritellä, että mitä ruudulla milloinkin näytetään. Ja sitä varten meidän täytyy tallentaa se arvottu luku jonnekin. Sitä varten ohjelmoinnissa on muuttujat. Eli muuttuja on semmoinen vähän niin kuin tietolaatikko tietokoneen sisällä, johon voidaan tallentaa jotain, ja nimensä mukaisesti sitä voidaan myös muuttaa. Eli tehdään tänne muuttuja. Löytyy täältä vähän tummemman punaisesta. Nämä on niin saman nämä, mutta kuitenkin muuttujat kohdasta löytyy tämmöinen T-muuttuja-nappi. Tälle voi nyt antaa nimeksi vaikka luku. Sen saa nimetä ihan miten haluaa. Ja nyt sitten me halutaan asettaa luku siihen arvoon, mitä me arvotaan sillä ä, satunnaislukupalikalla. Eli otetaan Aseta lukupalikka täältä, ja laitetaan se tonne, kun ravistetaan palikan sisään. Ja sitten mennään tonne matematiikkaan, josta löytyy se Valitse satunnainen palikka. Otetaan se, ja tiputetaan se tonne, oho, tonne nollan tilalle tohon Aseta palikkaan. Ja tähän nyt sitten Laitettiin ne yhdestä kuuteen, kun puhutaan tavallisesta nopasta. Ja kun meillä tässä satunnaislukupalikassa palikassa lukee ykkösestä kuutoseen luvut, niin siitä seuraa, että meillä on ikään kuin kuusi eri tilannetta, joissa meidän täytyy näyttää eri juttuja siinä näytöllä. Luvut yhdestä kuuteen. Aloitetaan siitä ykkösestä. Eli nyt me halutaan tarkistaa, että jos satunnaisluku arpoi ykkösen, joka siis tallennettiin tuonne lukuun, niin, niin sitten näytetään jotain tiettyä juttua. Eli sitä silmälukua yksi siinä ruudulla. Ja tähän meille sopii logiikasta löytyvä jos-lause. Turkoisin logiikka ja sieltä se ensimmäinen joslause. Mä tiputan sen tuonne sisään, että se näkyy vähän paremmin. Ja nyt me tuohon, tuossa on tuommoinen ehtokohta, niin nyt me siihen halutaan laittaa semmoinen tarkistus, että jos se luku muuttuja, jos sinne on tallennettu luku yksi. Ja tarkistus vertailu löytyy myös täältä logiikasta. Toi ensimmäinen tuosta vertailuotsikon alla on tommonen yhtä kuin palikka, niin tiputetaan se tohon sanan tilalle. Ja nyt sit me halutaan tarkistaa tosiaan sitä meidän muuttujaa luku. Se löytyy täältä muuttujat otsikosta toi palleron muotoinen palikka, jossa lukee luku. Ja sitten jos se on yhtä kuin yksi, niin sitten me näytetään ruudulla se silmä luku yksi. Täältä yleiset osastosta löytyi tämä Showleds-komento, led, show jossa pystyy määrittelemään tarkemmin, että mitä siinä ruudulla näytetään. Ja jos se on ykkönen, niin sitten laitetaan sinne vaan se silmäluku yksi näkymiin. No, sitten tehdään sama juttu kakkoselle, kolmoselle, neloselle, viitoselle ja kutoselle. Eli nyt meidän on Täällä on, tässä on aika monta palikkaa jo, niin oikea klikkaamalla tuosta tosta, jos-sanasta, se löytyy monista, niin siitä saatan koko palikan uusiksi. Niin otetaan tämä kopioitu harmaa palikka ja tiputetaan se tuonne perään. Nyt pitää olla tarkkana, että se ei mene tuonne sisään, vaan se menee sen toisen jossin perään. Eli kaksi jossia pitäisi olla peräkkäin. Ja nyt sitten laitetaan tähän seuraavaan ka ja sitten, miten haluaakaan näyttää sen kakkosen tässä ruudulla. Ja sitten monistetaan vielä uudestaan ja laitetaan sinne kolmonen miltä nyt haluaakaan kakkua, hupsis mulla raahautuu täällä ympäriinsä kolmosen näyttävän, voi käyttää vähän <laughs> laajemminkin näitä, jos haluaa tonne kulmiin laittaa. Mä pidän tällaan kompaktina tän. Saa päättää ihan, että itse, et mitä näyttää niissä kohdissa. Ja sit laitetaan vielä nelonen. Tää on vähän tämmöistä toistoa. Pikkasen ikään kuin spagettia tulee tästä, mutta tota... ei nyt tässä tapauksessa, yksinkertaisessa tapauksessa voi mitään. sitten on vielä vitonen. Se onneksi näyttää vähän samalta kuin tuo nelonen. Muistetaan laittaa tonne se vitonen, muuten tulee virheitä. Ja sitten vielä viimeinen, eli kutonen. Ja tota, mä itse asiassa kopioin ton kakkosen tuolta, koska mä haluan piirtää sen kutosen vähän samalla tavalla kuin ton kakkosen. Ei oo siis mitään väliä, että minkä näistä kopioi. Mä olen vaan vähän laiska klikkailemaan, kun mulla tota tää touchpadi vähän tässä. Iltaille. Eli tämä pitäisi saada vielä tonne perään. Ei älä tipahda sinne sisään, vaan tipahda sinne perään. Noin. Ja tähän vielä kutonen. Ja sitten tänne nämä silmälukua vastaavat ledit syttymään. Ja nyt sitten testataan. Eli kun mä shakeaan tätä. Niin nyt näkyy ykkönen, nelonen, ykkönen, vitonen, nelonen. Testailen, kunhan olen saanut kaikki. Joo, nyt taisi tulla kaikki. Kakkonen, kolme, Joo, eli hyvältä näyttää. Eli sitten yhdistetään mikrobittiin. Ohjeet yhdistämiseen löytyy esimerkiksi sieltä alkuperäisestä noppavideosta linkkaan sen tuonne kuvaukseen. Tässä on nyt akuissa kiinni oleva mikrobitti, joka siellä sheikkaillessa heittelee meille uusia lukemia. Jatketaan tästä ensi kerralla. Kiitos kun olit messissä.